تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایڈمیشنسٹی آف ہریپور ہے اس کے جو بی ایس کے ایڈمیشن ہیں وہ اوپن है چکے ہیں بی ایس پی ایچ ڈی ایم فل ایم ایس سی سیلف پروگرامس کے لیے بھی ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں تو हैं ویڈیو میں ہم में والے ہیں کہ یونیورسٹی آف ہری پور میں جو ایڈمیشن ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ چلے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسے آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ بی ایس پروگرام اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے بی ایس پروگرام کے لیے تو یہاں پہ بی ایس پروگرام لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں سے پروگرام آفرڈ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے پروگرام ہو یہ آفر کر رہے ہیں ریجبلٹی کرائیٹیریا اس کا چیک کر سکتے ہیں کہ میرٹ اس کا کیا ہے اور کتنے نمبر تک ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کا فی اسٹرکچر دے سکتے ہیں دین اپلیکیشن فی اینڈ ڈیٹیل تو لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہے اگست اس نیکسٹ منتھ کی جو ستارہ اگست ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو یہاں سے یہاں سے ہم ٹو اپلائی آن لائن پلیز کی کلک تو یہاں سے ہم اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا اسٹوڈنٹ پورٹل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے نیو ٹو سائٹ پہ کریں گے کریٹ اکاؤنٹ کریٹ اکاؤنٹ پہ آپ یہاں یہ پاکستان اور بیچلر یہ سلیکٹ ہوا ہے اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں ادروائز یہاں آپ اپنا سی این آئی سی لکھیں گے سی این سی لکھنے کے بعد یہاں نمبر اور یہاں پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ سائن اپ کر دیں گے تو میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو میں ڈائریکٹ کو لاگ کرتا ہوں جیسے میں لاگ کروں گا تو یہاں آن لائن ایڈمیشن جو ہے یہ پرسنل انفارمیشن کا ٹاپک رہتا ہے سیکشن سب سے پہلے یہاں پہ میں پرسنل انفارمیشن لکھوں گا اپنی پی کے سلیکٹ کروں گا فرسٹ ٹائم لاسٹ فادر نیم فادر سی این اور ایڈریس جو ہے میرا بلڈ گروپ اس کے بعد فادر اسٹیٹس فادر آکوپیشن اس کے بعد ایک ایمیج میں اپنی یہاں پہ سلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد میں سیو اینڈ نیکسٹ پیجل گا यहाँ पर हम अपना एड्रेस परमानेंट एड्रेस टेम्परे एड्रेस और ईमेल अपना फोन नंबर लिखने के बाद सेव एंड क्लिक करेंगे جب کلک کریں گے تو, ہمارے پاس ہمارے پاس ہوگا. تو یہاں پہ سب سے پہلے لکھ کے تو میں یہاں پہ کر دوں گا. اس کے بعد سیو ہینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دوں گا تو نیکسٹ ہمارے پاس جو سیکشن شو ہوگا وہ ہوگا ایڈمیشن انفارمیشن تو اگر آپ سیلف پے کرنا چاہ تو سیلف پے بھی کر سکتے ہیں اگر اوپن پہ اوپن کرنا چاہ تو اوپن میرٹ سلیکٹ ہوا ہے آپ کوئی بھی ایک پروگرام کر لیں اس میں آپ اپلائی کرنا تو آپ چار यहां یہاں سے چوز کر سکتے ہیں تو میں صرف دو کر رہا ہوں اور یہاں سے میں اپنی اپلیکیشن جو ہے تو جیسے میں اپلیکیشن سبمٹ کروں گا تو نیکسٹ میرے پاس جیسے میں نے اپلیکیشن سبمٹ کی تو یہاں سے میرے پاس جو ہے میرا چلان فارم آ گیا تو میں یہاں سے اپنا چلان فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لوں گا ہم اس کی فی جو ہے وہ پندرہ سو روپے ہے اس میں کوئی یہ حساب نہیں ہے کہ آپ جو ایک پروگرام کے لیے اتنی فی ایک پروگرام کے لیے اتنی فی اس میں آپ چار پروگرام میں بھی اپلائی کریں گے تو پھر بھی پندرہ سو ہیں اور اگر آپ ایک پروگرام میں اپلائی کریں گے تو پندرہ سو ہی رہے گا تو یہاں سے آپ اپنا چلان ڈاؤن لوڈ کریں گے اور, اور یہاں سے آپ اپنا جو چلان ہے وہ اپلوڈ کر کے آپ سیو کر دیں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی تو یہ تھا اس کا چھوٹا سا اور ایزا پروسیجر یونیورسٹی آف ہنی میں اپلائی کرنے کے لیے تو امید ہے آپ کو سمجھ آ ہوگی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے